На зупинці на площі Богдана Хмельницького з півсотні пасажирів. Їх не взяли в салон 274-го автобуса, бо десятеро вже було. Люди, а це здебільшого пенсіонери, автобус заблокували. Кондуктор намагалася вмовити людей дати проїзд транспорту. Проте на допомогу довелося викликати патрульних. Поліцейські констатують, сьогодні це вже третій подібний виклик. – А от яке рішення в цій ситуації? – Без поняття. – можливо, є інструкції? Які... – Немає ніякої інструкції. – Власне, ну, як, порушення ж немає жодного? Ну, – Порушення немає, ні. тим не мене, нічого не, не, не працює. Як тільки водії громадського транспорту перестали брати у салон більше 10 пасажирів, на зупинках одразу утворилися черги із людей. Люди у розпачі не знають, як їм доїхати додому, особливо тим, у кого немає грошей на таксі. Частина пасажирів знайшла вихід. Зібралися в групи по четверо і викликали таксі на селище. Кожен заплатить за проїзд по 26 гривень. По Поїхати неможливо, тому що черга. А, а саме, саме більше, що в нас ну, виводить себе, що 10 чоловік е, пустив автобус. Пустий автобус. Це, ж, це ж нереально. Ви дивіться, понимаете? скільки тут народу, та ми тут швидше захворіємо, ніж в тому автобусі за 10 да, чоловік. Да, да, да. Ну, це ж якийсь. Ну це ж не Що це, це за, за рішення перебування? Як тепер дістатися нового і коли потраплять додому, люди не знають. Кажуть, завтра точно залишаться вдома. Люди, це про здоров'я людей. Ми їм дуже за це дякуємо. Але коли отак робиться хаотично, спонтанно, це дуже погано. Тому що ми більше втрачаємо нервів, здоров'я. І оце скупчення людей, воно ще більше приводить до цього хаосу. Натомість влада Кропиницького закликає містян сидіти вдома, виходити на вулицю лише в разі гострої потреби. А літніх людей просять перестати користуватися міським транспортом на час карантину. Забороняється перевозити пасажирів в кількості понад 10 осіб. Це пов'язано з карантинними заходами, які запроваджені на території всієї нашої держави. Невиконання даної постанови тягне за собою накладення адміністративних стягнень у вигляді штрафів, як на фізичних осіб, це можуть бути і водії, це можуть бути і самі пасажири. За словами посадовця, якщо люди не схаменуться, міська влада розгляне варіант позбавлення пенсіонерів пільгового проїзду на період карантину, як це зробили у Чернівцях. Марія Тарасенко, Катерина Савінова, телевізійні новини СІБІН.